What a real deal. A real deal انداز کی پوچھتے کی ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے گاڑی کھانے کی تال اٹھا لیں دو لا ل